četla jsem, že je problematické, aby dvě lodi pluli blízko u sebe. Plí mezi sebou musí dodržovat nějakou bezpečnou vzdálenost. To máš pravdu. Mohla by je totiž strnout obrovská síla a poškodit je. Mm, jak je to možný? To je dobrá otázka. Na to však potřebujeme znát mechaniku plynů a kapalin. A na to se podíváme v laboratoři. Daniel Bernoulli Napsala rovnici, která popisuje a rychlost proudění proudění kapalina plynů v trubicích o různých průměrech. Tu znám, ta říká, že kapalina v potrubí s větším průměrem má větší tlak a menší rychlost. Zatímco v potrubí s menším průměrem má menší tlak, ale větší rychlost. No a stejně to platí i pro ty plyny. To mi přijde hodně komplikované. Pojďme si v případě plynů to ukázat na zajímavém experimentu. Ten tvůj experiment si můžou naštěstí všichni vyskoušet. Pouze to chce pořádně silný dech. A hranu stolu. Ale stejně jako každý experiment, i tento by měl mít jasně danou hypotézu a cíl. My chceme ověřit, zda rychle ploudící vzduch nad papírem ho zvedne nebo naopak položí dolů. Takže tvoje hypotéza je? Že ho položí dolů, protože foukáme ze zhora. Vyzkouším. Bylo to obráceně. Tušil jsem to. No jasně. Rychle proudící vzduch nad papírem snižoval tlak a naopak atmosférický tlak, který působil ze spoda, ho zvedl. Zajímavé na tomto experimentu je, že tenhle princip udržuje letadla ve vzduchu. Tady u toho exponátu se můžeme vrátit k těm trubicím, o kterých jsem mluvila v laboratoři. Podle toho, co si mi vysvětlovala, vznikne v zůženém místě trubice pod tlak, který talíř nasaje. Z druhé strany působí atmosférický tlak, který ho udržuje nahoře. No a pak se zdá, že talíř levituje. Je to jako kouzlo. Talíř lezající ve vzduchu. Au. Wow. Teď už ti to musí být jasné. I záhada se dvěma plujícími loděmi. Teď už mi to jasné je. Pokud by lodě pluly moc blízko u sebe, vznikne mezi nimi úzký kanál, kde proudí kapalina rychleji a na lodě působí menší tlaková síla. Důsledkem čehož dojde k přibližování lodí a hrozí katastrofa.